Друзі, усім привіт! Сьогодні покажу ціни на продукти у найближчому магазині у Шотландії. Цих продуктів мені вистачить на 4 дні. Тут завжди гарний вибір і дуже багато акцій. Я обожнюю фрукти та овочі. Продуктів беру небагато, так як я живу одна. Деякі продукти в мене вже є вдома, тому я докупляю ті продукти, яких мені не вистачає. І ще хочу сказати для тих, хто не знає, Азда працює цілодобово, тому ви можете завітати в будь-який час. Зараз я відправляюсь на автоматичну касу, забираю чек і йду додому. Як ви бачите, продуктів вийшло багато. Продуктовий кошик вийшов на 21 фунт, а це приблизно 26 доларів.